کسی انسان کا کسی انسان پر یا سماج پر یا ملک و قوم پر کتنا حق ہے اس کے لیے کوئی قانون نہ بھی ہو تب بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس شے کی جتنی افادیت ہوگی اتنی ہی قیمت ہوگی اتنا ہی حق حقوق کا تعین حقوق کا احترام اور حقوق کی ادائیگی کو توازن کہتے ہیں حقوق کی حفاظت نیزان ہے حقوق کا لحاظ کرنے والا معاشرہ ایک متوازن اور فلاحی معاشرہ کہلاتا ہے زندگی حقوق سے باہر نکل جائے تو سرکش و ہو جاتی ہے اس کی تمام قدریں پامال ہو کر رہ جاتی ہیں اس کا تمام جمال ختم ہو جاتا ہے اگر زندگی حقوق سے محروم ہو جائے تو ایک بے بس محکوم شے بن کے رہ جاتی ہے کامیاب معاشرہ وہی ہے کہ چپکے سے فرائض ادا ہوتے رہے اور چپکے سے ہی حقوق ادا ہوتے رہیں جس دور میں انسان کو حقوق کے حصول کے لیے جہاد کرنا پڑے اسے جبر کا دور کہتے ہیں اور اگر حقوق کے حصول کے لیے صرف دعا کا سہارا ہی باقی رہ جائے تو اسے ظلم کا زمانہ کہتے ہیں اور وہ زمانہ جس میں کچھ لوگ حق سے محروم ہوں اور کچھ لوگ حق سے زیادہ حاصل کریں اسے افراتفری تفریقہ زمانہ کہتے ہیں جہاں ہر شے ہر جنس ایک ہی دام فروخت ہونے لگے اسے اب ڈھیر نگری کہا جائے گا حقوق اور اہمیت کا لحاظ ہی معاشروں کو ترقی کی منازل عطا کرتا ہے ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی سماج میں قیام پیدا ہوتا ہے دوسروں کے حقوق کا احترام کیے بغیر اگر ان پر اختیار جتایا جائے تو ممکن ہے کچھ عرصہ کے بعد جتانے کے لیے اختیار ہی نہ رہے حقوق کی ادائیگی محبت پیدا کرتی ہے اور حقوق کی پامالی نفرت محبت اطاعت پیدا کرتی ہے اور نفرت اور غاوت. طاقتور حقوق ادا کرتا رہے تو طاقتور ہی رہے گا حقوق نہ ادا کرنے والا ظالم کہلائے گا اور ظالم سے طاقت چھین جائے گی یہ قدرت کا اصول ہے انسان پر ایک زندگی میں کئی حقوق واجب اولادا ہے تفصیل بیان کرنا ناممکن ہے سب سے زیادہ اہم تین قسم کے حقوق ہیں یعنی سماج کے حقوق اپنی ذات کے حقوق اور اپنے خالق کے حقوق سماج کے حقوق میں قوم کے حقوق ملک کے حقوق حکومت کے حقوق پاس رہنے والوں کے حقوق اور ان لوگوں کے حقوق جہاں انسان مؤثر ہوتا ہے قوم کے حقوق میں سب سے مقدم حق یہ ہے کہ ہم قوم کو قوموں کی برادری میں معذز مقام دلانے کے لیے صحیح کریں قومیں افراد کی محنت سے سربلند ہوتی ہیں ہم اپنے مفاد کو قوم کے مفاد پر قربان کرنا سیکھ لیں تو قوم ترقی کرنا شروع کر دے گی اگر افراد قومی منفیت کو ذاتی مفادات پر اثار کرتے ہیں تو نتیجہ مناسب نہیں ہو جاتا ہم لوگ قبیلے ذاتیں فرقے اور صبائی اور مذہبی عصبیتیں ترک کر کے ایک قوم بنے اگر پھر عصبیتیں لوٹ آئیں تو قوم اب جب پاکستانی ہیں تو یہ ذیاد کیا اور وہ ذات کیا ہندی بلوچی جی, پٹھان پنجابی کیا معنی نے ہماری قومی شناخت پاکستان کے دم سے ہم پاکستانی ہیں ہمیں پاکستانی ہی رہنا چاہیے یہ قوم کا حق ہے کہ ہم انفرادی تشخص کی بجائے اجتماعی تشخص کے حصول کے لیے رہے رہیں ہم پر ملک کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے ہم وطن پرست رہیں اب مفاد وطن عزیز رکھیں ہم وطن کی آبرو پر آنچ نہ آنے ملکی وحدت اور سلامتی کا خیال رکھیں ہم سب ملک کے محافظ ہیں ہم ہی ملک کا سرمایہ ہے ملک نے ہمیں ایک قوم بنایا ایک وحدت بنایا اس ملک کے حصول کے لیے بڑا خوب قربان کیا گیا بڑے کٹھن مراحل سے کافلہ گزرا ہے بڑے مشکل زمانے آئے ہیں اس قوم بڑے طوفانوں سے گزرا ہے ہمارا ملک ہمارے چھوٹے سے سفر میں ایک بڑا سا حادثہ بھی رونما ہو چکا ہے ابھی ہم اپنے ملک کے حقوق کا مکمل خیال نہیں رکھتے چن جانے کے بعد بہشت کی قدر ہوتی ہے کہیں خدا نہ نخواستہ یہ ملک ہمیں نامنظور نہ کرتے ابھی وقت ہے ملک کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے ہمیں گھر کی بات گھر تک رکھنا چاہیے ہم اس ملک کے امین ہیں یہ ملک ہمارا محافظ ہے ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں یہ نہیں تو ہم کہاں ملک کی زندگی میں ہر شخص کو شامل کیا جائے ہر شخص کی زندگی میں ملک کو شامل کیا جائے حقوق ادا ہو جائیں گے ہمارے ذاتی اختلافات ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہماری ذاتی انا ملک کے مفاد میں نہیں ملک حکومتوں کی ذمہ داری ہوتے لیکن عوام کے بغیر ملک صرف جغرافیہ ہی تو ہے صرف بٹی حکومت اور عوام مل کر وطن کی تعمیر کریں تو ترقی ہوگی عوام کا حق ہے کہ انہیں پرسکون زندگی ملے ان کی نیندیں پرسکون ہو دن پرسکون راتیں پرسکون ترہدیں محفوظ جان و مال محفوظ مستقبل و حال محفوظ غرضی ہے کہ زندگی اپنی تمام رانائیوں سمیت سلامت رہے اور اگر خدا نخواستہ ملک پر کوئی افتاد پڑے تو ہر زندگی ملک پر نثار ہونے کے لیے بے قرار ہے انسان پر اس کی اپنی ذات کے بڑے حقوق واجب لارے اپنے ظاہر کے حقوق اپنے باطن کے حقوق ظاہر کے حقوق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک باعزت شہری بننے کے لیے تیار رکھیں اپنے دور کی رائج تعلیم کا حصول فرض ہے ہمارا ہم پر حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو گرد و پیش سے باخبر رکھیں اپنے ماحول سے آگاہ رہیں ہم اپنے مشاہدات اور تجربات سے دوسروں کو آگاہ کریں چراغ سے چراغ روشن ہو اور یوں اوہام پرستی سے نجات ملے اپنی شناخت قائم کرنا ہمارا فرض ہے اپنا تشخص قائم کرنا ضروری ہے اپنا لباس اپنی زبان اپنا لہجہ اپنی جلوت و خلوت کا خاص خیال رکھنا ہمارا ہم پر حق ہے ہمارے باطن کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم احساس کی دنیا زندہ رکھیں ہم اپنے دل کو محسوس کرنے والا بنائیں سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو اپنے مذہب سے علمی اور عملی طور پر آشنا رکھیں تو حقوق ادا ہوں گے مذہب صرف تعلیم نہیں مذہب صرف عمل نہیں مشین کی طرح ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ ایک شعوری لگن ہونی چاہیے دین اور دنیا کی فلاح کا حصول ہمارا مداح ہونا چاہیے ہماری مساجد ہمارے لیے فلاحی مراکز بن جائیں تو ایک خوبصورت انقلاب آ جائے حقوق و فرائض کا خیال رکھنے والا معاشرہ ہمیشہ فلاحی ہوتا ہے اسلام سے بہتر کون سا دن ہو سکتا ہے اور اس کے اصولوں سے زیادہ بہتر کوئی اصول نہیں ہو سکتا اسلامی فلاحی معاشرہ دنیا کے تمام معاشروں سے بہتر ہے اسے قائم کیا جائے اسلامی فلاحی معاشرہ حکم اور چہرے سے قائم نہیں ہو سکتا یہ محبت اور شوق سے قائم ہوگا ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں معاشرہ بن جائے گا جب تک انسان اپنی روح کو بیدار نہیں کرتا وہ کوئی فلاحی کام نہیں کر سکتا ایک روشن روحانی زندگی کا حصول بھی ہم پر فرض ہے یہ ہمارا حق بھی ہے کہ ہم کسی روحانی تجربے سے گزریں اور اگر ممکن نہ ہو تو کم از کم کسی روحانی بزرگ سے آشنائی تو ہونا چاہیے روح زندہ تو انسان زندہ نہیں تو نہیں انسان کا سوچنا بھی عمل ہے اور محسوس کرنا بھی ایک عمل ہے ایک انسان کسی کھیت کھلیان فیکٹری دفتر میں کام کر رہا ہو اسے مصروف کہیں گے وہ کام کر رہا ہے ایک کرسی پر خاموشی سے آنکھیں بند کیے سوچنے والا انسان بظاہر بیکار بیٹھا ہے لیکن یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے فکر کے سمندروں میں غوطہ لگانے والے کوہر مراد نکالنے والے لوگ محسنین کہلاتے ہیں ایسے لوگوں کی فکر ہی ان کا عمل ہے صاحب فکر ہونا بھی ہمارا فرض ہے ہمارا یہ حق مقدم ہے کہ ہم خود کو صاحب خیال بنائیں صاحب فکر بنائیں کو نئی منزلوں سے آشنا کرانے والوں کا احترام سب پر فرض ہے ان کا حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے ان کا خیال رکھا جائے انسان پر سب سے اہم حق خدا کا ہے زندگی دینے والا چاہتا ہے کہ زندگی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلائی جائے وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہی محبوب راستہ ہو اللہ کریم انسانی زندگی کو اپنی طرف گامزن دیکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی طرف رجوع رکھے اس کی طرف سفر کرے اس کی طرف گامزن رہے خدا سے غافل رہنے والی زندگی ایجابات میں کھو جاتی ہے پالک کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین تینوں دنیا کے خسارے میں رہتا ہے اللہ ہمیں ایک ہمیشہ رہنے والی سرشاری کی طرف دعوت دیتا ہے چاہتا ہے کہ ہم اس عارضی زندگی کو ایسے اصولوں کے مطابق بسر کریں کہ ابدی حیات حاصل کر سکیں وہ ہمیں حقیقی خوشی اور سرخوشی سے تعارف کراتا ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازتا ہے وہ ہمیں ایک کامیاب زندگی سے تعارف کراتا ہے ہم پر فرض ہے کہ اس کی آپ کریں یہ اس کا حق ہے سب حقوق سے مقدم حق جو ہمیں ادا کرنا یہ ایک ایسی ادائیگی ہے جس میں کوئی معذوری کوئی مجبوری آڑے نہیں آ سکتی یہ وہ فرض ہے جس کے ادا نہ کر سکنے کا کوئی جواز معقول نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے بھی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی فرض کرتی ہے مثلاً اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو یہاں تک کہ ان کے آگے اف بھی نہ کہو اور اگر والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے لیے اپنے بازو رحمت و شفقت کے بازو بنا دو اور دعا کرو کہ اے اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما سے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا ماں باپ کی اطاعت حقوق العباد میں شامل ہے لیکن حقوق العباد اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے ہیں یعنی حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں اللہ نے فرض کر رکھا ہے کہ لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز تک نہ نکالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے زیادہ موتبر کوئی بات نہیں ہو سکتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کوئی بھی راہ اس قابل نہیں کہ اس پر چلا جائے انسان اللہ کے بتائے ہوئے حقوق ادا کرتا چلا جائے تو فلاح یقینی ہے رہا انسان کا اپنا حق اللہ پر وہ تو انسان نے پیدا ہوتے ہی حاصل کر رکھا ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے خوراک کا انتظام کر دیا گیا تھا اس کی پرورش کرنے کے لیے والدین موجود تھے اس کے استقبال کے لیے پوری دنیا موجود تھی اسے آنکھیں عطا کر دی گئیں اور دیکھنے کے لیے ایک خوبصورت کائنات موجود تھی یہاں تک کہ عبادت کے لیے مسجد تک موجود تھی اس کے باوجود اللہ کا ارشاد کہ اے بندے مانگو تمہیں کیا چاہیے اللہ دعائیں سنتا ہے قبول فرماتا ہے اس نے موسموں کو حکم دے رکھا ہے کہ انسان کے لیے مناسب ہوا اور خوراک کا انتظام کیا جائے اللہ تعالیٰ نے تار کرنے والے انسان کو اشرف بنا دیا زمین و آسمان مسخر کرنے والا انسان صرف اپنے رب کے سامنے جھکنے کا فرض ادا کریں اسے ہر چیز کو جھکانے کا حق ہے سب کو نگوں کرنے والا اپنے مالک کے سامنے نگوں ہو جائے یہ حق ہے اللہ میں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرم